חוקי הטבע הן המחשבות המתמטיות של האלוהים זהו ציטוט של אוקלידס מאלכסנדריה הוא היה מתמטיקאי ופילוסופי וני, שחי 300 שנה בערך לפני ישו הסיבה שהבאנו את הציטוט הזה היא כי אוקלידס נחשב אביא הגיאומטריה זהו ציטוט מאוד מיוחד, ללא תלות בהשקפתך על אלוהים, ואם אלוהים או טבע אלות קיימים או לא הוא אומר משהו מאוד מהותי עודות הטבע, הטבע המחשבות המתמטיות של אלוהים המתמטיקה נמצאת ביסוד של כל חוקי הטבע. המילה גיאומטריה עצמה באלת שורש יבני. גיאו באה מהמילה לאדמה, ומטריה באה מהמילה היוונית למדידה. ובוודאי אתם מכירים זאת מהמושג השיטה המטרית. אוקלידס נחשב כי אביא גיאומטריה. לא בגלל שהוא היה האדם הראשון של גיאומטריה. אתם יכולים לדמיין כי יתכן וריחל מבני האדם הראשונים היו שלמדו גיאומטריה. יתכן ומתבולנו בשני ענפים על משהו לזה. וייתכן הם הסתכלו על סלוג אחר של ענפים שנראה כך, ואמרו, זאת הפתיחה יותר גדולה, מה היחס כאן? או ייתכן שמתבוננו בעץ ויש לו שני ענפים שנראים כמו זה. והם אמרו, זה, יש משהו דומה בפתיחה הזאת כאן הזאת כאן. או שהם שאלו את עצמם, מהו היחס ומה היא מערכת היחסים בין המרחק סביב המעגל לבין המרחק אותו? והאם זה אותו דבר? עבור כל המעגלים. והאם יש דרך עבורנו בה נוכל להרגיש ממש טוב לגבי זה שבוודאות זה נכון. ואז ברגע שתחזרו ליוונים העתיקים, הם התחילו לחשוב יותר לעומק לגבי דברים גיאומטריים. על מתמטיקאים יוונים אה, לפני אוקלידס, הסיבה על גיאומטריה אוקלידית באזור 300 אחרי הספירה, כאן מוצגות תמונות של אוקלידוס שציורה על ידי רפאל. האמת כי אף אחד לא יודע כיצד אוקלידוס נראה, או מתי הוא נולד ומתי הוא מת. או רק השערה של רפאל, כיצד אוקלידוס יכול להיראות כאשר הוא לימד באלכסנדריה. אבל מה שהופך את אוקלידוס להביא הגיאומטיה היא באמת העורידה שהוא כתב את יסודות שלו. יסודות ספיר 13 כרכים. זה אומנם ניתן לדיון, אבל ככל הנראה ספר הלימוד המפורסם ביותר בכל הזמנים. מה שהוא עשה ב-13, הקרחים האלה היה מסע קפדני, מלך מחשבה ולוגיקה, בנבחי הגיאומטריה, תורת המספרים וגיאומטריה דגופים. בצילום כאן אנחנו רואים את דף של הגרסה האנגלית, או התרגום הראשון של הגרסה האנגלית ליסדות של אוקלידס. זה נעשה בשנת 1570. ברור כי זה נכתב קודם ביוונית, ואז במהלך ימי המידע הובר על ידי הערבים, והוא תורגם לערבית. ואז לבסוף, לקראת סופיה מהביניים, הוא תורגם ללטינית, ובסופו של דבר, לאנגלית. כאשר אמרנו כי הוא עשה מסע קפדני, אוקלידס לא אמר, ריבוע אורך של שתי צלעות של משולש השאר זווית יהיה שווה, ל... יהיה שווה לריבוע היתר. וכל שאר הדברים האלה. בתאי אנחנו נבין לעומק את המשמעות של זה. הוא אמר, אני לא רוצה להרגיש טוב לגבי כך שזה קרוב לוודאי אמת, אני רוצה להוכיח לעצמי כי זאת האמת. זה מה שהוא עושה ביסודות בעיקר בקרח השישי שעוסק בגיאומטרית המישור, היה להתחיל עם ההנחות הבסיס. ההנחות הבסיס האלה נקראות בשפה הגיאומטריות אקסיומות או עקרונות יסוד, ומהם הוא הוכיח, הוא עוד הצרות או עוד משפטים. ואז הוא אמר, כעת אני יודע אם זה אמת וזה אמת, וזה חייב להיות באמת. הוא גם יכול להוכיח כי דברים אחרים אינם יכולים להיות אמת, ואז הוא יכול להוכיח כי זאת אינה יכולה להיות האמת. הוא רק אמר, טוב, כל מעגל שאני בונה יהיה בעל הוא אמר, כעת אני הוכחתי שזאת יהיה האמת. מכאן הוא להמשיך עוד משפטים ותיאוריות. אנחנו יכולים להשתמש בחלק מהאקסיומות הרגילות לעשות זאת, ומה שמיוחד לגבי זה, כי אף אחד לא באמת עשה את זה קודם, הוכחה רגרסית מעבר לכל צג של ספק, דרך סקירה שלמה ורחבה של ידע. כלומר, לא רק ההוכחה אחת מפה לשם, הוא עושה זאת עבור מערכת שלמה של ידע. מסע רגרסי דרך נושא כך שהוא יכל את השלד של אקסיומות, משפטים ותיאוריות. משפטים ותיאוריות הם אותו דבר. ولמה שאב meshachי אלפאים שנה אchein욱לידס שזה הזמן חייתי מدافع ליוומן עבור ספר לימוד אנחנו שימו לא ראו בבחמ בכ מלומדים ב因为他们 לא קראתם והewan למתחיל יש סודות שלוקלידס. và iestodoty Łuklidas. The book is more a book the second is more popular in the world than the Jewish. The book of mathematics second after the Tanakh. The book of mathematics second וכדי להראות כי זה רלוונטי עד לעבר עדי קרוב, כי 150-160 שנים אחורה זה עדיין עבר קרוב, זה כאן הוציטוט ישיר של אברהם לינקולן. אנחנו אוהבים את התמונה הזאת של אברהם לינקולן. זה באמת צילום של 30 של היסודות של, היסודות של סוס. בזמן השיעוט שלו בבית הלבן, והוא קרא את היסודות של אוקלידס. אבל זהו ציטוט ישיר מלינקולן. בקורס שלי, של קריאת החוק, התקלתי בתקיפות במילה הדגמה. בהתחלה חשבתי כי המשמעות שלה מובנת לי, אבל במהירות נהיה ברור כי כי לא. אמרתי לעצמי, מה אני עושה כאשר אני מדגים יותר מאשר אני מסביר או מוכיח? כי הדגמה שונה מכל הוכחה אחרת. לינקולן אומר כי המילה הזאת הדגמה, שפירוש שלה הוא הוכחה, מעל לכל ספק. שו יותר קפדני, יותר מפשוט רק להרגיש טוב לגבי משהו, או להבין אותו. התייצתי עם מילון ובסטר. הם אמרו הוכחה מסוימת. ההוכחה מעה על כל אפשרות של ספק. אבל לי לא היה כל רעיון איזה סוג של הוכחה הזאת הייתה. אני חשבתי כי הרבה דברים הוכחו מעבר. לאפשרות של כל ספק לא דרך תהליך יוצא מן של הנמקה. מה שאני הבנתי כי הדגמה هي. אני מתייאצתי בכל המילונים וספרי מקורות שמוצאתי אבל לא הגעתי לו תוצאה יותר טובה זה היה כמו להסביר כחול לאדם עיוור לבסוף אמרתי לינקולן אתה לא תוכל לעולם להיות עורך דין, או לא תוכל להבין את של הדגמה עזבתי את מקומי בספרינפילד חזרתי לבית אביב ונשארתי שם עד שיכולתי לתת כל טענה בספר השישי של אוקלידס כפי שהוא. ואז מצאתי מה המשמעות של הדגמה, וחזרתי ללימודי אורחות הדין שלי. אחד מגדולי נסי ארצות הברית מכל הזמנים מרגיש כי כדי ליות עורך דין דגול, היה עליו להבין להיות מסוגל להוכיח כל טענה בספר השישי של היסודות של אוקלידס. כמו כן, גם כשהיה בבית הלבן הוא לעשות את המוח שלו. דגול. לכן, מה שאנחנו הולכים לעשות ברשימת שוריה הגיאומטריה הוא למעשה את זה. מה שאנחנו נלמד אנחנו נחשוב על איך אנחנו מוכיחים דברים רגורוסית. אנחנו למעשה נהיה בדרך יותר מודרנית נלמד את מה שהוקלידס למד 2,300 שנה אחורה. כדי להדק יותר את ההבנה שלנו לגבי טענות שונות ולהיות בטוחים כי אנחנו, כאשר אנחנו אומרים משהו, אנחנו באמת יכולים להוכיח את מה שאמרנו. זה באמת אחד מהיסודות הבסיסיים של מתמטיקה אמיתית שתעשו. האריתמטיקה היא פשוט תחרות, אבל בגיאומטריה, ואנחנו נעסוק בגיאומטריה אוקלידית, זה באמת על מה שמתמטיקה هي. להניח כמה הנחות ואז להשיג דברים אחרים מאותן הנחות.